لوگ حال چال آج ہم لوگ دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائیو بھائی لوگ آج کے یہ گیم پلیئر بہت امیزنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں اس گیم کے سب سے ڈینجرس کریکٹر ٹریول آرام خور کے مشن کرنے جا رہا ہوں اور اس مشن میں ٹریور آرام خور کچھ بندوں کی کانڈیں توڑنے والے ہیں کیونکہ ان بندوں نے اس کے ساتھ کچھ دھوکا کر دیا صبح اب ان کی گانڈے ٹوٹنی تو بنتی ہیں کیونکہ یہ بہت ڈینجرس بنتا ہے تو ابھی اس گیمپلے میں کو چھوٹا سا ٹوسٹ آیا اور ٹوسٹ یہ ہے کہ ٹریور آرام کو معلوم پڑ گیا ہے کہ مائیکل ابھی تک زندہ ہے اینڈ دیکھو بھائی اس گیمپلے کے سٹوری تو آپ لوگوں نے جس نے شروع سے دیکھی ہوگی تو اسے معلوم ہوگا کہ ٹریور آرام کے مطلب کہ اس کی نظروں سے تو بھائی مائیکل کب کا مر چکا ہے بٹ ابھی ابھی اسے معلوم پڑا ہے جو ہم نے وہ روبری کی ہے جویلری شاپ سے اس نے ویڈیو دیکھیے تو بھائی یہ سمجھ گیا کہ یہ روبری صرف ایک ہی بندہ کر سکتا ہے اور وہ ہے مائیکل تو ابھی یہ بھائی اس کی باتیں کر رہا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اسے جا کے میں خود ماروں گا تو بھائی ابھی ہم مشن کریں گے اس کے بعد چلیں گے مائیکل کے گھر تو یار اس کا ٹرک بھی اسی کی طرح بھائی آرام خور ہے نہ یہ ٹھکتا ہے آئی مین نہ یہ ٹوٹتا ہے نہ یہ الٹتا ہے یار جس طرح یہ خود بھائی آرام پھو رہا ہے اس کا ٹرک بھی سیم اسی کی طرح آرام پھو رہا ہے اسے کہیں بھی لے جاؤ جس طرح ٹریول کو کہیں بھی لے جاؤ بھائی لڑائی میں جہاں لے کے جانا ہے سیم اسی اسی طرح بھی اس کا ٹرک کیا تو ابھی چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر سے ہمارا مشن اسٹارٹ ہوگا اوکے بھائی لوگ تو ہم پہنچ چکے اس جگہ پر جہاں پر سے ہمارا فرسٹ مشن اسٹارٹ ہونے والا ہے تو بھائی میں تو آرام خور ہی بولوں گا کسی کو بورا لگے تو سمجھ رہے ہو سمجھ گئے ہاں بس کوئی بات نہیں ہے دیکھو بھائی یہ بھی بالکل سیم بھائی لیجنڈ ہے دیکھو کیسے ان کو بھائی گلیاں دے رہے یہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ بہت بڑا دھوکا کیے تو بھائی جو ٹریول کے ساتھ دھوکا یہ دیکھو بھائی کر یار مجھے تو بھائی کبھی کبھی لگتا ہے سائیکو ہے یار وہ دیکھو بھائی اپنے جوتے سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ لو کہ یہ ان کو اپنے جوتے کے برابر سمجھتے ہیں بھائی یہ سے بات کرنے سے اچھا یا اپنے جوتے سے بات کرنا بہتر سمجھ رہا کیونکہ وہ اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے تو بھی اس کو کچھ کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے دو چیلے چپاٹے بھی ہیں جو کہ اس کے کبھی کبھی اس کے ساتھ رہتے ہیں زیادہ نہیں تو بھائی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آو ہمارے باس کے پاس جہاں پر ہمارا باس ہے یہ تو چلے گے تو ہمیں بھی ان کے پیچھے جانا پڑے گا خیر مسئلہ نہیں ہے باگ تو ہم سے سکتے ہیں اور راستے میں ہم مار بھی نہیں سکتے اوکے کیونکہ گیم کا بھی کچھ رول ہوتا ہے اینڈ ہمیں اس رول کو آئی مین گھنٹہ رول کون سا رول رول چلے میرے سمجھ گئے کوئی رول نہیں ہے بھائی ہم راستے میں ایک کد کو تو پکا اڑائیں گے ہی اڑائیں گے جو بھی نظر آیا وہ اڑے گا سیدھی بات ہے اور ان کے باس کی تو بھائی ایسی گھانٹ توڑوں گا نا میں دیکھ لینا بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے دھوکا کیا کیا ہے ابھی ٹریول کے ساتھ بزنس میں کچھ دھوکا کی ہوگا اور کیا بزنس کون سا بزنس بھئی اس کا کوئی بزنس نہیں ہے یہ بس اسی طرح لوگوں کو مارتا ہے اور زندگی جیتا ہے بس یہ بھی سیم ٹو سیم جو ہے نا میری طرح ابھی ایسے دیکھو اس کی ہٹی ہوئی اس وجہ سے کیونکہ اس نے مائیکل نے اینڈ اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا ایک فرینڈ تھا بھئی ان تینوں نے مل کر ایک بہت بڑی روپری کی تھی بٹ ہوا کیا کہ راستے میں مائیکل بھی مارا گیا اینڈ ان کو تیسرا دوست بھی مارا گیا مائیکل تو نہیں مارا گیا وہ تو بچ کیا تھا بٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی مائیکل بھی مار گیا اور وہ جتنا پیسہ تھا وہ سارا مائیکل کے پاس تھا اس کے پاس تھا بٹ اس کے پاس کم تھا اب یہ اس وجہ سے کٹی ہوئی کہ مائیکل نے اس سے جھوٹ کیوں بولا اگر وہ مرا نہیں تو وہ واپس اس کے پاس آ سکتا تھا بٹ وہ لیسٹ آنٹوس گیا اینڈ اپنی خوشحال زندگی گزارنے لگ گیا اینڈ یہ بچارا بھائی یہاں پر در بہ در گھوم Hey, جو بھی ہے وہ تو بات کی بات ہے یہ کیا ہوا ٹرک گیا بھی دو گیا نا بھائی ٹرک ہو ہے تو ہم نے ان کی لینی ہے ان کی اور ان کی بوس کی جہاں پر لینی ہے چلتے ہیں سیدھا وہاں پر اوکے تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس ڈینجرس جگہ پر ہے بھائی جگہ ہمارا کیا کرے گی ڈاؤن دے تو اوکے تو ہمیں سب کے بھی گھانڈے توڑنی ہے بھائی کلاشن نکال دی ہم لوگوں نے اپنی ایک ایک ٹھس ٹھس یہ ٹھس ٹھس ہے لیکن ڈینجرس بھی بہت ہے کہاں بھاگا یہ کوئی تھا جو یہاں سے بھاگا بھائی بہت ٹھیک ہے کہاں بھاگ رہا ہے روکی تھا میں گھانٹ تو جو بھاگ کہاں رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم تو فائٹ لے گا ایک ہو رہا اور ایک یہ دیکھو بھائی یہ لیفٹ سائڈ سے رہا ہے کوئی بات نہیں اس کو آنے دو اسکوانے دو دیکھو جو بھی ہے یہاں پر بھئی ہمیں ان کی توڑنی تو پکی ہے باغ یہاں سے باغ بھائی تو ٹریول کے ساتھ مستی رہے یار اس کی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سے ہی بھائی پرسنل دشمنی لوگوں سے جو ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہا بھی پھائی ہمیں ان سب کو مارنا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا یہ یہ مرا نہیں مرا نہیں یہ مرا نہیں بو اتنی کہ پورا کھا پورا مار پورا مار توں یار کتنا ڈینجرس بند ہے یہ سوچے جب ہم تین ایک ساتھ ہو جائیں گے مائیکل ٹریول اینڈ فرینکلن پورے لیس سنٹوس کو میری مٹھی میں کرنے والا جو میرا خواب تھا وہ لگتا ہے کہ نزدیک آنے والا ہے کیونکہ دیکھو بھائی میرا ایک ڈریم ہے اینڈ میں اس ڈریم کو سکسیزفل کروں گا کہ میں ایک دن پورے لیس سنٹوس پر اپنا راج کر سکوں اب دیکھو راج کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی اگر اپنی گاڑیاں لے کے نکلوں تو سگنل بند ہو جائیں بھائی پلیز مجھے پروٹوکول دے مجھے اس ٹائپ کا جو ہے نا تھوڑا سمجھ رہے ہو نا اس ٹائپ کا مجھے راش کرنا ہے ویسے دیکھو راش تو میں بھی کر رہا ہوں جو میرے ساتھ بھائی ہلکا تھا بولتے اس کی گان ٹوٹتی ہے بٹ مجھے راج کرنا ہے مافیا والا میں کچھ مافیا والی گاڑیاں بھی لوں گا وی ایٹ اے لوں گا اینڈ اسی کے ساتھ تہذیبوں لوں گا پیچھے پانچ چھ بندے بٹھاؤں گا دیکھو بھائی چاس آ جائے گی شیر پر راج کروں گا دیکھو شیر پر پہ راش تو بعد میں کریں گے ابھی ہم تھوڑا گاؤں میں راج کر لیں یہاں پر راج تو ہے ٹریول کا چلتا ہے بٹ آج کے بعد یہ پورا گاؤں ہمارے انڈر ہو جائے گا آئی مین ٹریول کے انڈر ہو جائے گا ایک کیا گر گیا وہ بہت سی کیا تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا گاؤں میں راج کیا کرے گا پھر جو بھی ہے تو ابھی نظر نہیں آ رہا مجھے کہاں گئے ہاں بھائی کہاں پر ہو کوئی ہے کوئی ہے کہاں سے مار رہا ہے کہیں سے جو مار رہا ہے بس نظر نہیں مجھے کہاں پر وہ سامنے گاڑی کے پیچھے سے مار رہے اتنے دور سے بھائی ان کا کیا نشانہ ہے جو اتنے دور سے مارا ہے رو کرو کبھی تو جی میں اپنا نشانہ دیتا ہوں بجی بھائی جی آ گیا اسے اٹھیوں نہیں دوبارہ اٹھ گیا پھر سے اٹھ گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی یہاں سے بھائی مار رہے میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں آتا تا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا اے ہے بھائی کا ہاتھ توڑ دیا یار اب یہ کیا کرے گا اس کو تو میں نے ہاتھ ہی توڑ دیا اب تو اس کی زندگی بیکار ہے تو میرا بھی زندگی کیوں بیکار ہے ہاتھ توڑ دیا سمجھ جو زندگی بیکار ہے بس کیونکہ شادی تو اس بیچارے کی کبھی ہوگی نہیں اس لیے اس کی زندگی بیکار ہے ہم لوگ تھوڑا آگیا آگے آ کے کیونکہ اتنا ٹائم ہے نہیں کہ اتنے دور دور سے ہم بیٹھ لیں گے وہی ابھی تو ہمیں مائیکل کے پاس جانا ہے مائیکل کی کانڈ بھی توڑ دیکھو تھوڑی بہت تو بھی توڑے گا زیادہ نہیں توڑے گا کیونکہ یہ اس کا دوست ہے بلے غصہ ہے لیکن دوست پہ انسان جتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو وہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی بہت تو اس کی پھر بھی ٹوٹے گی کیونکہ کی کی؟ اس کا نام ٹریور ہے ہمارے پاس ایمو کم ہے ہمیں اس کی گان اٹھانی ہوگی اوکے اوکے اٹھا لی کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایمو کم ہے اینڈ یہ نزدیک کی گان ہے شاٹ گانے اور بھائی اس کے پاس بھی ایم وو نہیں ہے کم ایم و اوکے اوکے اوکے گھس جا بھی آ کے ٹریول گھس جاؤ گھس جاؤ ایک اور کیا اور کہاں پر کیا کر رہے نکل دوبارہ بھائی پھر اٹھ گیا پھر میں چھوڑ کے نکالتا ہوں او بھائی او بھائی کیا نشان مر جا بھائی کیا نشان ہے یار میرا کوئی بات نہیں نشانے تو جھوٹ کے تین تین مارنی پڑ رہی ہے بھائی یہ مرے گا یہ گنجہ مرے گا دیکھنا ایڈ چھوڑ او گئی پٹ چھوڑ کسی کو پٹ سے گانڈ شوٹ لگ رہی ہے کسی کو پٹ سے ایڈ شوٹ لگ رہی ہے یار ٹریول کے یقین مانو اس کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آئے گا مجھے تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا آگے اینڈ گائز آپ لوگوں سے ایک اور بات کرنی ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو سمجھ گئے بات کو سبسکرائب کرو پھر آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہے اب گفٹ کیا ہے کہ بہت جلدی میں پب جی کا ٹورنامنٹ کروانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایک رویل پاس میری طرف سے جیتنے والی ٹیم کو ملے گا اب بھائی دیکھو ٹیم نہیں سولہ سولہ بندہ کھلواؤں گا جیتنے والے کو روئل پاس ملے گا بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اینڈ اس والی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے میرے لئے نہیں تو بھی ٹریول کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دو تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ بندے بہت زیادہ آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور ہے تو ہم ان کی گھانٹ توڑتے ہیں نہیں تو بھائی ہم یہاں سے نکلتے ہیں مر مر ایک اور رہتے ہیں ایک اور رہتے ہیں یہ اس کا بھائی اس کا بغل ٹوٹ گیا اچھی گندہ بغل کے بال صاف نہیں کرتا چلو اب ہمیشہ کے لیے میں نے صاف کر دیے باغ باغ ٹریور ٹریور باغ باغ ارجن بھاگ باغ ارجن ارجن بھاگ باغ بھاگیہ بھاگیہ بھاگیہ بھاگیہ اوکے گائیز ہمیں یہاں سے اب نکلنا پڑے گا آئی تھنک کیونکہ بس بہت ہو گیا ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی فلائٹ لینی تھی کیونکہ ان کا جو بوس تھا بھائی وہ تو کب کب بھاگیہ اینڈ ہمیں چاہیے ان کا بوس وہ کون سی جگہ پر ہوگا وہ جو ہمارے ساتھ یہ دوسرا بیٹھا ہے نا کیب والا اس سے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پر ہے تو بھی چلتے ہیں سیدھا اس کے پاس چلو بھائی چلو ڈرائیور کیا خور گائیش دیکھو میں نے بولا تھا اس کا ٹرک بڑا آرام ہو رہا ہے بھائی ٹوٹتا نہیں ہے اس کو اگر ہم لیس ونٹوس میں چلائیں گے تو ہمارے پاس چلانا ہو جائے گا اوکے okay, گائیز تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں پر جہاں پر ان کا بوس یہ چھپا بیٹھا ہے. یہ دیکھو وہی وہاں سے بھاگا اینڈ یہاں پر آ کے بیٹھ گیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پائے گا نہیں ہم تو چوتیاں ہیں نا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو رہے. کوئی بات نہیں ہم آپ کو تھوڑا سا آشرواد دے دیتے اپنا چلو کام بن جائے گا یہاں پہ oh, ڈش لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کیا نیوز سن رہا تھا کیا ہماری ہاں تبھی اب لوگ نیچے اتر چکے کیا ہمیں سے مارنا ہے یہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے دیکھا یہ پہلے بھائی بزنس فرینڈ تھے پر اس نے اس کے ساتھ دھوکا کر دیا اب یہ کہہ رہے کہ بھائی تم میرے بزنس میں نہیں ہو شاید ہمیں اسے مارنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اتنے بہت چہلے چپاٹے مار کی ہوتی تو اسے بھی تو مارنا ہی مارنا ہے اوکے تو ہاں مارنا پڑے گا چل میرے بچے بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو سر چکاؤ نیچے چلو چلو کل میں پڑھو ون ٹو تھری جا رہے ٹریور کا پہلا میشن ہو گیا اوکے okay بھائی لوگ آج کا گیم پلے یہیں تک تھا تو اس گیم پلے کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اینڈ چینل کو تو سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا حیا رکھیے گا گڈ بائی بائی لوگ